Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για το γεγονό ότι η Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Δυτικών Βαλκανίων γίνεται για πρώτη φορά σε χώρα υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση, εδώ στα Τύρανα. Θέλω να θυμίσω ότι η διαδικασία προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη το 2003. Ε, από τότε πέρασε πολλοί χρόνους, ε, όμως και επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα σημαντική ε, πρόοδος ε, και η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωπαϊκή προκτήκη όλων των ε, χωρών των Δυτικών ε, Παρκανίων, Προφανώ ε, συμμεραδομένης και της ε, Αλβανίας. Ε, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ε, για το γεγονός ε, ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αντιμετωπίσει με τη δέουσα γεωπολιτική σημασία την προσέγγιση των δυτικών αγαλείων προς την Ευρώπη. Είμαι επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μετά την Συνοδοκοριτής θα έχω πίσιμες διμερείς συναντήσεις με την πολιτική και την πολιτική ηγεσία της φίλη Αλβανία. Είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αλβανία από το 2009. Και αυτό από μόνο του σηματοδοτεί το γεγονό και τη βούληση τη ελληνική κυβέρνηση αλλά και τη αλβανική κυβέρνηση να βάλουμε τι διμερεί μα σχέσει σε μια νέα τροχιά, ακόμα μεγαλύτερη προσέγγιση. Θα <συσχερή> έχω την ευκαιρία να συζητήσω με τον φίλο Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Ελί ε. ε. ε. ε. Ράμα, <συσχερή> και το ζήτημα τη οριοθέτηση των θαλασσιών μα ζωνών. Έχει γίνει πρόοδο το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών και πιστεύω ότι προσεγγίζουμε πια στην ε, ώρα όπου θα υπογράψουμε το σχετικό στην υποσχετικό προκειμένου να παραπέμψουμε ε, το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της ε, Χάγκης. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ε, ότι μπορεί να λύνει τέτοιου είδου εκκρεμότητε με μοναδικό γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και με την Αλβανία. Τέλος, ε, πρέπει να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονό ότι λόγω των προβλέψεων για τον ε, καιρό αύριο δεν θα μπορέσω τελικά να να πετάξω με το ελικόπτερο και να επισκεφθώ τα χωριά της ελληνικής-εθνικής μειονότητας. Όμως ανανεώνω αυτή την επίσκεψή μου, το σητομότερο δυνατόν θέλω να βρεθώ και να επισκεφθώ τους τους μα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επαναπρογραμματίσουμε αυτή την επίσκεψη το σητομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Contest between Greece and Albania regarding the sea is an issue in improving the relations between the two countries. Well I was just stop referring to this uh, to this issue. Uh, of course uh, we intend to delimitate our maritime zones. and as you know, this uh, is an ongoing discussion between our two countries with lots of legal uh, complexities. but I think we've made good progress uh, over the past months and I think there is a common understanding between myself and the Prime minister that we do want to resolve this uh, issue based on international law and that we can find, Uh, an agreement uh, for um, uh, the signing uh, of uh, uh, a, uh, a document that will allow us uh, to take this issue to the international court, uh, so I'm uh, reasonably optimistic. But also the Albanian uh, side will do will do its part in order to reach uh, that uh, stage uh, at the earliest possible. Thank you. One more question regarding the situation between uh, Serbia and Kosovo. Um, how significant is finding a quick solution between these two countries in terms of security and stability for the Western Balkans and for the entire European Union as such? We've always encouraged uh, the dialogue between uh, Belgrade uh, and Pristina, which has to take place uh, in good faith uh, from both sides. We understand uh, the complexity uh, of the issue, but we are also fully aware of the fact that uh, unless this issue uh, is resolved, and in order for it to be resolved, uh, I think both Uh, sides uh, need to, uh, you know, take a step back. It will be difficult uh, to um, make the necessary uh, progress uh, regarding, the, you know, the complete integration of the Western Balkans in a European family. Thank you very Thank much. You very much.